Γεια σας κοσμικές υπάρξεις Σήμερα θα μάθουμε πως να κοντρολάρουμε το θυμό μας και πως να διατηρούμε την ηρεμία μας σε κάθε... τι θα γίνει διε θα βγάλεις στο σκασμό θα κάνω ένα viral τσουρ, τσουρ, τσουρ όλη την ώρα